Миколаївський напрямок один з найгарячіших. З кожним днем ворог посилює обстріли. Військові в окопах тримають оборону, вивозять поранених, цивільних та чергують на блокпостах. Бійці мають свого командира, кухаря та бойового медика. В кожного свої завдання. Вони нападають духом навіть зараз, коли на Миколаївщині посилились обстріли. Сказав, ми діжим танкове направлення. Якщо буде прорив, ми приймаємо бой на себе. На цій позиції кум-командир. Він відповідає за розподіл обов'язків та надає накази на війні з 2014 року. Тоді не було знищення нації. А 24 числа Путін почав знищити українську націю. То була окопна війна. 14-й, 15-й рік, 16-й, ПВА. 22-й рік, це була окупна війна, нам дали часу набрати силу. Тоді я армії не був, 14-го Я добровольцем був на фронті. Ось такі машини використовуються для евакуації поранених і вбитих. Так, з передка на передоку ж ти не погониш велику машину, а така маленька низка, яку не видно, і так частіше використовується. Херсонський напрямок найгарячіших днями позиції військових та села, що поруч, російські війська обстріляли касетними боєприпасами. Вчора і позавчора кидали касетними бомбами. Позавчора 200-300 місцеві. Інколи буває, фосфором кидають. Тут рядом біля мене поле з хлібом було валили пару днів назад. Нінколи можуть по кладвещу 203-м кинути піоном. От здесь у меня медикаменты. Все раз э, разложенные, допустим, это от гриппа, это мази, то от обезбол... изморози. Коротше, все по Допомагає рятувати цивільних, поранених внаслідок обстрілів російськими військами Анджела. Жінка розповідає, до повномасштабного вторгнення працювала на різних роботах. Зараз на війні за контрактом. В тому, щоб надавати першу медицинську допомогу людям, які нуждаються в бойових умовах, так, належення, перев'язки, до медичного Был случай, тоже двое, цивильник, у э, мужчины нога, осколок в ноге, у девушки кисть руки. Э, надавалась эта помощь, э, и вывозили на пункт передачи, потому что э, скорая суда тоже не особо, как бы в тот момент могла бы подъехать. Цілодобово бійці тримають оборону Миколаївщини на Херсонському напрямку. В випадку прориву удар братимуть на себе. Місто ворогу не здадуть, розповідає кум. Єлизавета Кротик, Єдині новини на Суспільному, Миколаївщина.